No século XVII, Newton denunciou a lei de gravitación universal para explicar a atracción gravitatoria dos corpos. Esta lei sería tamén aplicable aos corpos celestes. Desde xeito no século XIX, Adams e Le Verrier notan que o movimento de Urano parece non seguir as leis de Newton que teorizan a existencia de outro planeta que alteraría a súa órbita. Este planeta observose por vez primeira en 1846. Tratábase de Netuno, que traía a ese momento fora simplemente unha masa invisible detectable só polo efecto da súa forza de gravidade. Por esa época, descubrirse unha estrela compañera de Sirio pero máis débil e que tamén afectaba a súa órbita. Porén, cando a Levería buscou outro planeta cuxa existencia xustificara a estraña órbita de Mercurio, atopouse con que este non estaba ali. Ata a formulación da teoría xeral da relatividade de Einstein, non se pudo explicar que a órbita de Mercurio vese afectada pola súa cercanía á enorme masa do Sol, resultando que a lei de Newton non é aplicable neste caso. No século XX, distintas observacións astronómicas indican que hai moita máis materia no universo da que se pode detectar de forma directa. En 1932, o holandés Jan Ward nota que as estrelas da Vía Láctea móvense máis rápido do que deberían. Resultados semellantes obtiveronse estudando a rotación da gran espiral de Andrómeda, Na mesma época, Transviki atopa velocidades demasiado altas no cúmulo de coma e postula a existencia de masa faltante, que superaría a materia visible nunha proporción de 50 a 1. No último cuarto do século XX evidenciase que a masa escura pode ser até 200 veces maior que a visible. Todo isto debe tomarse con cautela, xa que a cota de erro pode ser grande. Ademais, Tampouco se poden descartar totalmente teorías alternativas, como as que defenden que a gravidade podrían non comportarse igual segun a distancia coa que se traballe. O termo máis axeitado para explicar este fenómeno sería o de masa faltante, ainda que podemos atopar como sinónimo materia escura, pero isto pode elevarnos a interpretacións erróneas xa que existen rexóns escuras formadas por enormes nubes de polvo interestelar. En canto a definición de materia faltante, podemos distinguir dúas opcións distintas ainda que non excluintes, A primeira é a que está constituída por materia común e corrente, pero que ainda non somos capaces de detectar. E a segunda é que, algún, que se trata de algún tipo de materia non convencional que non emite, nin absorbe luz, nin ninguna outra radiación detectable. Debido á relación entre masa e enerxía aparece por fin o concepto de enerxía escura. Esta sería unha das responsables do movimento do universo.